ام العروس جات تهنوها وغنوا لها عذب بالالحان ام شعل قوم وحيوها ورشوا لها ورشوا لها ورد وريحاني. تم التسجيل والمكساج على أم العروسيه تهنوها وغنوا لها عذب الالحاني. أم العروسيه تهنوها وغنوا لها عذب الالحاني. أم شعلكم وحيوها حيوها ورشوا لها ورد ورشو يا مرحبا واهلا عيدوها ام العروس نور الاعياني ام على اللي بملفها الحفل يشرق ويزداني، الحفل يشرق ويزداني بنت الفخر حي طريقها يا حب التشعيل وشوف الناس البهلك وفاء سعد ابوها لطيف والجود عنواني لطيف والجود عنواني. الله الله من لابت تكسر اعداها بطير بسباني للجاني امجادهم لا ما تحصاها قبيله شانها شاني نوره عروس فيها مثل القبر نص شوالي شواني نوره تبوها ابوها مبروك بابيات ثاني نوره مهره يوصفوها، حلاها وزين رطاني، حلاها وزان الليله جفوها، غنوا لها عاد الالحاني، ان مشعلها لكل سنافي، وفوانها كلهم شاني، وفوانها It's done